Så jeg vil rigtig gerne invitere dig med her i februar måned, da jeg har besluttet mig for at dedikere hele februar måned til meditation. Det vil være sådan, at hver hverdag i februar måned, der sidder jeg her kl. 7.30 til kl. 8. En lille overskuelig morgen på en halv time, som jeg håber, du har lyst til at være med til, og også at finde et støttende fællesskab for at få kickstartet vores meditation. de vil være sådan, at jeg vil sige en lille smule, et par minutter, en lille note kunne man sige, til vores praksis, som vi kan lade os inspirere af i meditationen. Og efter meditationen, så vil der være mulighed for at recitere sammen med mig en, en dedikation, At vi virkelig ønsker, at det også må være til gavn for alle dem, der er omkring os. I praksis vil det foregå sådan, at du kan hernede under, så er der et lille link, og så bliver du ført videre hen til tilmelding. Jeg håber bare, at du har lyst til at være med, og at du har lyst til at sprede budskabet. Det kunne være rigtig dejligt, at vi kunne sidde rigtig mange sammen og få en masse kraft og støtte på vores praksis.